Вже протягом 30 років Геннадій Гречко розпочинає свій робочий день з перевірки технічного стану автомобіля та справності драбини. Саме автодрабина закріплена за водієм, хоча кермувати доводиться будь-яким транспортом з автопарку пожежно-рятувальної частини. «Місія водія вона заключає Привезти лічний состав на пожежу без аварій. Приїхали і там від нас все. Хлопці йдуть в вогонь, а ми їм подаємо воду. Якщо ми, у нас прекратиться відмова пожежної машини і хлопці згорять, так на водія йде багато відповідальності. Геннадій прийшов працювати до 22-ї державно-пожежно-рятувальної частини, що в Очакові, коли йому було 22 роки. Каже, що з часом змінилась техніка, автомобілі, прийшли працювати нові люди, але найголовніше лишилось – це сімейна атмосфера в колективі. «Завжди внутрішній стан Караулу був важливіше всього, так як ми один за одного відповідаємо». Про важливість командної роботи та відповідальність водія під час виклику говорять і колеги Геннадія. Відділення – це йде о сім чоловік – водій, командир відділення і пожежні рятувальники. Ми вдруг без друга працювати на автомобілях не можемо. Водій управляє автомобілем, перевозить особовий склад до місця пожежі і працює на насосі. Геннадій згадує, як взимку 2016-го врятували жінку із заметів. Їхала донька до батьків і застрягла між до сіл, в снігах. І в неї була грудна дитина. Вона вже води в неї вже не було, вона вже топила сніг, щоб покормити дитину. Добратися туди було просто неможливо. І, навіть. Коли як мені сказав начальник, на ти, ти поїдеш, я кажу, а в мене є, є вихід, там, там дитина. Лічному составу я сказав, хто, хто, хто зі мною, сказали всі». Чоловік говорить, не шкодує, що обрав саме цю професію та планує пропрацювати ще як мінімум 30 років. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.